طهر قلبي, طهر اسمع صراخي وانقذني طاهر قلبي طاهر ذكري اسمع صراخي وانقذني أعلم أني هو بكاء من قلبي من قلبي دنست أستو قلبي صلبتك أنا بطورني أبعدتك نسيتك لم تكن لم تكن بعدك نسيتك لم تعب أنت الكل لي سرني يا صاحب أنت تعلم أنني